Bu gün Azərbaycan ə, mədəniyyətinin, Azərbaycan dilinin nə qədər önəmli olduğu heç kiməsə deyil. Ə, bu da ondan iləlik gəlir ki, hər bir millət üçün, hər bir xalq üçün onun milli mədəniyyəti və onun dili ə, çox önəmlidir, ə, əsas, əsas amillərdən biridir. Ə, ona görə mən ə, başqa bir yöndə danışmaq istəyirdim. Bu da xaricdə təhsil, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar. Bu gün Azər... dünya üzrə 50 milyonuna e, yaxın Azərbaycanda yaşayır və bunun sadəcə 10 milyonu bu günləri Azərbaycanda yaşayır. Bu da demək ki, bizim xaricdə yaşayan Azərbaycanımızın sayı 40 milyonuna yaxındır. Və e, Azərbaycanlıların xarici dövlətləri e, əsas məqsədi nədir? Bizim, e, mən bir xarici təhsil alın tələbə kimi e, bizim xarici dövlətdə əsas məqsədlərimizdən danışmaq istəyirəm. Əsas məqsədlərimizdən biri ilk öncəsi bu bizim təhsilimizdir. Təhsilimizdən, ə, ə, təhsilimizdən sonra isə əlbətt ki, bu Azərbaycanımızı layiqincə xarici dövlətlərdə təhsil etməyimizdir. Ə, məsəl üçün, ə, mən no, təbliğatdan danışıqanda ilk öncə umurlanmaq istəyirəm ki, ə, bu günləri ə, mən oxuduğum yerdə Litva, Litva'da, Kanunası şəhərində çoxlu sarıq Azərbaycanlar var və çoxlu sayıda aktiv Azərbaycanlar var, bu Azərbaycanların səyi nəticəsində bu günləri Litvada Azərbaycan mədəniyyəti təbliğ olunur, Azərbaycan dili təbliğ olunur və s ə və s. Məsələn, çünki bir neçə layihə var ki, onun haqqında ətraflı danışmaq istərdim. Bu layihələrdən biri, bu layihələrdən biri Azərbaycan gənclərinin Litva Yataxanasından yaratdığı Litvanın müstəqillik gününə aid, müstəqillik gününə həsr olunmuş Litva Azərbaycan dostluğuna aid bir gücləşdir. Bu gücləşmənin məqsədi nədir? Gücləşmənin məqsədi oydu ki, E, litv, e, Yatıqxanada, Litva yatıqxanasında çoxlu sayda Azərbaycanlı, çoxlu sayda Litvalı, çoxlu sayda başqa dövlətlərdən gəlmiş təbələr var və biz, bizi nə birləşdirir sualına cavab axtarıb tapmağımız idi. Yəni, Litva Azərbaycan dostluğunu həm gənz, gənclər e, səviyyəsində, həm dövlət səviyyəsində nə birləşdirir? E, biz onu Litvallar üçün, başqa bir millətlər üçün göstərmək istədik. Digər bir məsələ isə e, digər bir proyekt deyərdim. Digər pro proyekt isə ə, Azərbaycan of my ə, Bu proyektin əsas məqsədi nədir? Bu proyektin əsas məqsədi Litvada ə, yaşayan ə, litvallara, istər xaricilərə aid Azərbaycan mədəniyyətinə aid nəsə ölətməkdir? Əsas ə, məsələ odur ki, 20 slayddan ibarət olacaq bu prezentasiyada Litvalı ə, dostlarımız Bizi Azərbaycana aid bir prezentasiya yaxsınlar və bu prezentasiyanın qalibinə təbii ki, hədiyələr və s. hədiyə olunacaq. Və hər bir Litvanın bizdən nəsə öyrənməyi, bizim mədəyyətdən nəsə öyrənməyi, əlbəttə ki, bu, böyük bir naliyyətdir, mən belə düşünürəm. E, digər bir tərəf, sevindirici tərəf odur ki, e, üç il əvvəl mən bura gələndə, e, Litvanın Qanunas şəhərlə gələndə, Azərbaycan deyəndə, hər kəs harda Azərbaycan Dövlətin adını eşitmək belə, yəni çox təəccüblü gəldi, çünki əvvəl eşitmişdilər. Bu da ə, çox pisdir, əlbəttə. 3 il artıq o zamandan 3 il keçir və bu günləri litvalı gənclərin 10 gəncin 8-dən soruşsan Azərbaycan deyəcək ha Azərbaycan. Yəni biz tanıyırıq Azərbaycandır. Bu da təbii ki, Azərbaycan gənclərinin Litva şəhərində, Litva dövlətində ə, aktiv lobicilik fəaliyyəti aparmaqlarının virəli gəlir, təbii ki, bu da bizim uğrumuzdur, biz bundan fəxr edirik.